مال الفخار الا هالب بالمسرات يا نفس من دون الغرام استريحي حفله وحي ما لنا غيره وقفه عز الله انا نفتخر بالضويحي هالفعايس كبر والمواقف كتب والكرم سلمنا من قديم السنين اوجه للدرن تزها من الطلا شموخ يشابه بل وفاه اصبح هلا يا مرحبا باللي تجنب طيب اساميها هالفعايل كبر والمواقف كسر والكرم سننا من قديم السنين نلقى الطيب الطيب ونلحق عقبه الرجال على من فن شفايا تعرض بي يحييها حفل من تحمل كايز لي من كم رساله وخارتها الفعول العملول الوفا بدها لغوة حي الفعايل في مجانيها خوارهم هل على ضيق الزمن الأضل مواقف بالحمد دايم على الصعبات تنهيها وعسى الله يغفر الجيسه ويظل بالحشر بظلال فعايل ناصر تزال ونشيد ونفتخر فيها بقتل سيرة الحية وذكر بالفخر نزال عضو بالمجلس يا معانيها الجزيله فالفخر والعرف باديها هلا يا مرحبا كنها تشابه بالوبا همه هلا يا مرحبا باللي تجمل طيبه ساميها هالفعايل كبر والمواقف كثر والكرم سلمنا من قديم سن نلقى الطيبه طيب, طيب ونلحق عقبه الفجال على من فن شفايا تعرض حفل من سند عزومه وكبر وسمته بأبعاد فهد والعزمه الماء والفخر ترثت اسويها مقادم قمم ما خرت تعولوا للوفا بدها لوحي وميره الفعائل في مجالي وهم ها للوقفه على ضيق السمراض مو وقب الحمد دايم على صعبات تنهيها وعسى الله يرضى خمسة